مرب الكون بما له سمي نبتدي مدح عروس الباهيه انصفيها يا حروفي وانضمي فرح مريم الاميره الصافيه انت يا بنت الصوف الناهيه بنت اصل فخر مله ينتمي اجودي له بالنجار الوافيه طلي يا بنت الشيوخ سلمي فرح مريم الاميره الصافيه زغمدك البلاد والطيور الشادية فالحالات امتاز عن كل دمي نورها مثل البدور الزانية فرحتك دا اليوم لو تتقسمي للبرايا والله انها كافية وأحسن أجودي اهبال يا مريم علي بعدك مريم اللي بوصفها ترنمي، البرايا والله انها كافية يالله اجعل فرح مريم دايمة والسعادة في قلب مريم باقية